Радіна, хародина бава. Зустрічає гостино, на всіх центрибеч. Щаслива родина, і радіє малеча. Хай Бог не ял нам іскряться. Хай звучить за гаком Та молитва на Різдво збережемо його І Оленка Зачекала свого тата Микола і всі святі Поверніть його мені І не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого Дарувати. Богородице Маріє, чорний вітер сходу діє, хоч я, щоб обнувий нашу хату. Свого тата. Та молитва на різдво, Збереже його потом. І оленка зачекала свого тата. Ми колаї всі святі, поверніть його мені. І не треба більше нічого дарувати. І не треба більше нічого. Дорувати. Миколай, поправа вуса, по часах помбо. Запитав у всіх ангелі, ти, що були на війні, чи живий оленки тато, чи поверне до села, не беруть його гранати, бо народиця спасла Та, Та молитва на різдво, зберегла його батон, і Оленка зачекала свого тата всі святі зберегли його мені І не треба більш нічого дарувати Та молитва на різдво зберегла його в АТО Йоленка зачекала свого тата Миколаївці святі зберегли його мені Нічого дарувати і не треба більш нічого дарувати. Рождество Христо Те водо хрещу. Shave Ще й догодиш, да, ти, Що за свою тяжку працю, Добру плату мати. Що за свою тяжку працю, Добру плату мати, Вставай, господарю, та й берейте соли на се Прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, а що перший праздник? з землею синь дого Василя радуйся ой радуйся зем лесин божий народився ой радуйся зем лесин божий народився а що третій раз дився де водохре Земле син Божий народився, ой, радуйся, землесин Божий народився.